تعال نتكلم عن اختبار هبوط الخرسانة. يعني إيه اختبار الهبوط الخرسانة اللي هو الإسلام بتست خطوة بخطوة. السلام عليكم ازيكم شو سين تعالى كده نبدا مع بعض واحدة واحدة أول ما توصل عربية الخرسانة ببدأ آخد منها البراويطة زي ما أنا شايف كده بمن البراويطة وباخدها على جنب وبعمل اختبار سلامب تيست اختبار الهبوط بجيب المخروط هنا بقيس محتواها أو درجة الحرارة بتحط المخروط وبتبدأ تمنى المخروط واحد اتنين. وبتدكو. خمسة وعشرين دكة بقى كيف تجد عتملة تاني. بقى كيف بتعمل مرة التالتة وهي اخر مرة. بيتدكو كمان خمسة وعشرين دكة يبقى انا عندي تلات مرات كل مرة خمسة وعشرين دكتة. بقى كيف بأمسح حواليه وبعد كده بعمل ايه؟ بقوم ساحب المخروط لفوق وبحط المخروط جنبه وبحط المسطرة بتاعتي وبالمتر ببدأ اقيس الهبوط ده مقداره قد ايه ده هنا انا بس هنا خرسانة دي كانت جاية عشان اصب عمود ارتفاعه اكتر من تلاتة متر وفي الفيديو هنتكلم ايه اي درجات الهبوط دي معي. هنا بنقيس فطلعت معايا اتنين وعشرين سنتي. طب الهبوط هو طلعت معايا ايه المفروض انا الهبوط بتاعي في العمود الاكبر من عشرين تلاته متر تبقى معايا ايه لحد عشرين سنتي زادت معايا لحد اتنين 22... وعشرين اتنين سنتي عن الليميت بتاعي مش مشكله كده كده ايه اول استخدام بعد كده تلاقي الخرسانه ايه شدت نفسها شويه. دي عربيه خرسانه تانيه هيعمل لها برضه اختبار نفس الكلام اللي احنا قلنا عليه مرة المخروط. داك اول مرة. تاني مرة بحطها. بيدك تاني. هنا المرة التالتة وهي دك. هيجي ايس على عشرين سنتي طيب بش منس لو طلعت تمنتاشر. اخفها ازاي دايما كل عربيه خرسانه بتيجي يا باشمهندس معها اضافات الاضافات او بيزودها بميه بتزود معايا معدل هبوط بتاعها فانا بزبطها بالميه بالاضافات اللي معايا ده جدول انا بوضح لك فيه الليمت بتاعها بتاع الهبوط لو انا عندي الابعاد العاديه المفروض توصل مع الهبوط يبقى 15 لو زادت معايا 16 مفيش مشكله نفس الكلام أو قواعد من رينجها من 15 ل 16 لو بقت من 16 ل... من 15 ل 17 مفيش مشكلة. الأعمدة ارتفاع أكبر من 3 متر من 18 ل 20 دي الوحيدة اللي ممكن توصل معايا من 18 ل 22 مفيش مشكلة معايا. طب أعمدة أقل من 3 متر بتبقى من 17 ل 18 سم طب في السقف 16 ل 17 طب الكاميرات بتبقى من 18 ل 20 ولو أنا هصب الكاميرات مع السقف بتاخد وضع السقف بتبقى من 16 ل 17. فانا لما توصل على العربيه الخرسانه بعمل لها سلانب تيست وطبعا بايه وببدا اقارنها بالارقام دي والله أقل ببدا اعمل لها اضافات اكتر لا هنا بنتكلم بقى نحاول نظبطها باضافات بقى معاه ايه كل عليه خرسانه زي ما قلنا معاها مواد اضافات ومعاها الميه بتظبط بحيث ان هي تديك الهبوط اللي انت محتاجه يا باشمهندس هعمل لك برضو فيديو تاني عن البون بتاع الخرسانه ازاي عربيه الخرسانه بتيجي وازاي انا بستلمها بس ده مبدئيا كده ايه ابسط شرح لاختبار الاسلام بتيست وشكرا مش باشمهندسين